وسلام يا شمر الفرسان واهل الفخر من جدي ما ياك سعد السعد والهنا فلك لعيونك نغني يلقيفا ومبروك عيونك الغاني يلقيفا العز بوكلك عايشين عالعز معار ورع الوفا حات بيا الجود ابو اشتركوا خمسة خمسة ثمانية سبعة ستة ثمانية سبعة ترقبوا الجديد والحق